Víla šaty taneční, jako sníh zářila, čistá sváteční. Jaká je to barva hádáme, když nevíme, tak se zeptáme. Zrají, barvu sbírá si, krvinky jí znají, i karkulka asi, yeah. jaká je to barva hada? Tráva v lese roste mech, hastrman rozdává pendle po stromech. Jaká je to, barva hádáme, když nevíme, tak se zeptáme. mourem jako noční žert, přes cestu s kocourem přeběhne ti čert. Vědá, jaká je to barva hádáme, červé. když nevíme, tak se zeptáme. Snese náruč poměnek, u rad pese, hrstí borůvek. Jaká je to barva hádáme? Když nevíme, tak se zeptáme. Barví všechna kuřata, bampišku trápí, že je střapatá, jaká je to barva hádáme? Když nevíme, tak se zeptáme. A slunce za zazáří, barvičkám to sluší, když tu vytváří. Jaká je to, barva hádáme, když nevíme, tak se zeptáme. Thank you.